У родині Росох, яка живе у селі Богданівка, колишньої Сторчівської сільради, розповідають, витрубувати земельний пай намагаються з 2013 року. Для цього зібрали документи, що підтверджують їхнє право на частку землі. Добиваємося діда нашого пай, ще баросохи владі... Леонтія, Леонтія Владимира Олексій. Олексійовича. Добиваємося батькові, ще нашому моєму свекру. Владимиру Леонтіочу зверталися поліцію, прокуратуру, поліцію, суди, по -прокуратуру, суди та саме, давали документи, відправляли навіть і ми тоді з Зеленському. Зеленську відправляли. І немає ніякого здвигу. Житель села Іванівська Володимир Делюкін частку землі своєї матері намагається отримати з 1995 року. Я обращався во всі суди, во всі інстанції, мені відписували все, що не положено, не положено матері. А що й получилось? Спасиба Сергію Івановичу, чалу, поїхав, добився, зробили експертизу в Києві. Вит що документи поділені, год переробили. І за що те воно мати, ну, не вовремя вмерла. У колишній Сторчівській сільраді розпаявання земель відбулось у 1995 році, каже депутат Новомиколаївської селищної ради Сергій Чалий. Але, за його словами, зробили це з порушеннями. У Державному акті на право колективної власності на землю 1995 рік виправили на 1996-й. І 20 людей, які померли у 1995-му, виключили зі списків на пагі. Сергій зробили директорка зробила Ось ось Ділюкіна. Під номером 60. Вона тут є, а сертифікати кончили, і ввезди відказує, відказує, відказує. Якщо людина в 95-м померла, то вона виходить, померла до розпайовки, йому не полагається пай. А якщо ж людина в 95-м померла, і в 95-м в них розпайовка була, їй полагається пай. За словами Сергія Чалого, факт підроблення Державного акту у 2017 році довів Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Підроблена у Державному акті цифра, що вказує на кількість земель, які підлягали розпаюванню, каже депутат. Сергій встановили, що з гектарів було 3260, а написано 348. Виходить, що підробили для того, щоб менше людей отримали Заміних ділянок пай, а також даже після розпайовки люди не отримали своїх заміних ділянок пай, які працювали, як їм полагається, викинули, як тут сидять. Загалом, із майже чотирьох тисяч гектарів землі, що передавали до колективної власності, тисячу загубили, каже Сергій Чалий. У документах цифри зазначені, але ані правоохоронні органи, ані судді не можуть встановити, де вони знаходяться, хто ними користується і скільки сплачує податків. Серед цієї загубленої землі – 103 гектари, що раніше були під колгоспними садами. У 2014 році їх викорчували та, за словами Сергія Чалого, незаконно розподілили між представниками влади бізнесу та силових структур. Дехто з них працював у громаді кілька місяців і отримав земельну ділянку. А понад 40 колишніх колгоспників досі не можуть отримати своїх часток, каже депутат. Сад 103 гектара, частина з нього передана в приватну власність, частина використовується не зацілевим призначенням. Так само, де 70 гектарів свінокосу стали приватною власністю, і паї, пащики наші, і чужі стоять, а поліція не може встановити. Так само, де біля села Берестового 40 гектарів Пасовище ось кадастру номер зроблений, виходить. а і досі за 6 років працівники поліції так і не встановили. Хто, хто це написав заяву на витон технічної документації, досі не встановили. У 2015-му люди написали колективне звернення до Новомиколаївського відділення поліції, аби з'ясувати, хто користується колективною власністю. 108 чоловік підписалося ще дро 0615 року, відкрите кримінальне провадження 260-те за заявою, на якій підставі землі колективної власності, які підлягали розпаюванню, згідно карти розпаювань, передані в приватну власність. І досі працівники поліції за 6 років так і не встановили, хто ними користується, скільки сплачується податки, на яких підставах. Вони в своїх відповідей дають на Державне бюро розслідування, міста Мелітополь, перенаправляють. Кругова порука. Слідчий. Дригайло Тарас В'ячеславович із Мілітопольського ДБР розслідував, що так складу злочину немає. Суддя Новомиколаївського районного суду Запорізького обгубаного Роману Легович, здорово їх все перекриває. В них ніколи складу злочину немає. За коментарями щодо ситуації з розпаюванням земель у селах колишньої Сторчівської сільради журналісти Суспільного звернулися до голови Новомиколаївської селищної ради Сергія Шамайди, держгеокадастру та Нацполіції в Запорізькій області. Голова селищної ради перебуває у відпустці. Тож на його адресу 18 червня надіслали інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у зазначений законом термін. Герман Дубінін, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.